أشهد قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقضتم كما استمتع الذين من قبلكم حدقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الْخَاسِرُونَ ألم يَأْتِهِمْ النبع الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤمنين التفكات. اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظن لهم ولكن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ألا We have. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله يا أيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, عليهم ومأواه فإن يتوبوا خيرا لهم, لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض نور